ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز شام کو اچانک عمران خان کی گرفتاری کے متعلق خبر نشر الیکٹرانک میڈیا پر ہوئی جس کے بعد بنیگالا کے ملحقہ علاقوں سے لوگ جوک در جو بنیگالہ نکل پڑے تاکہ عمران خان کی گرفتاری کو روکا جا سکے جبکہ اس کام میں سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا اور یوں پورے پاکستان میں تحریک انصاف اور عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے سڑکوں پر نکلے جب سوشل میڈیا پر ریڈ زون یا ریڈ لائن عمران خان کے نام سے ٹرینڈ بھی شروع کر دیے گئے انصاف کے مختلف رہنماؤں نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا جبکہ ان نے جذباتی تقریروں سے اپنے کارکنان کا لہو بھی گرمایا جبکہ کچھ لوگوں کی طرف سے ملکی اداروں کے خلاف نازیبا الفاظ بھی سامنے آئے مگر ان میں سے کسی رہنما نے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر نہیں بتایا اور نہ ہی کسی نے یہ پوچھنا مناسب سمجھا ہے کہ آخر عمران خان صاحب کے یہ وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے گئے ہیں افواہوں کا ایسا شور تھا جس میں سچ دب کر رہ گیا اور سوشل میڈیا بد اور غیر اخلاقی الفاظ سے بھر چکا تھا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہی اسلام آباد پولیس بھی اپنا موقف پیش کر رہی تھی جسے نہ تو شاید تحریک انصاف کے ہمدرد اور نہ ہی الیکٹرانک میڈیا چلانا چاہتا تھا کہ کہیں ملک میں پھیلی افواہیں دم نہ توڑ جائے اور ان کی ریٹنگ نہ نیچے گر جائے سیاسی جماعتیں اکثر ایسے ہی موقعوں تلاش میں رہتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کا موقع میسر آ سکے اور یہ لوگوں سمیٹ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال سکے تاکہ اپنے سیاسی حریف پر اپنی برتری ثابت کی جا سکے ایسے کاموں میں اکثر پارٹیوں کے اپنے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں مگر ہم اصل بات کی طرف چلتے ہیں کہ آخر عمران خان کے ورنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے گئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کی گئی معلومات کے مطابق سابقہ وزیر عمران خان جو کہ ایک مقدمے میں نامزد تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ورنٹ گرفتاری ایک قانونی عمل ہے عمران خان اس مقدمے میں پچھلی پیشی پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے ان کی عدالت میں پیشی کو یقینی بنانے کے لیے ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے انہوں نے کہا کہ موزز عدالت عالیہ نے مقدمہ نمبر 407 سو بٹا بائیس سے دہشت گردی کی دفاع خارج کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس حکم کے بعد یہ مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل ہو گیا تھا مگر سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی تک سیشن کورٹ سے ضمانت نہیں کرائی تھی اور آئندہ بھی انہیں پیش نہ ہونے کی صورت میں گرفتار کیا جا سکتا ہے عوام سے گزارش ہے کہ افواہوں پر کہاں نہ دریں جب کئی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ تین سو اہلکار بنی بیجے گئے ہیں ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں اور یہ بے بنیاد افواہیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر ملک پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا انہوں نے جبکہ آج بے روز اتوار عمران خان نے اپنی ضمانت منظور کرا لی ہے جس پر نبیل کبول نے کہا ہے کہ کیا ملک کی عام عوام کے لیے بھی اتوار کے روز عدالتیں ضمانتیں مہیا کرتی ہیں جبکہ خان صاحب جو اپنے ورنٹ جاری ہونے پر زمین اور آسمان ایک کیے ہوئے تھے آج وہی فصل کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے خود بوئی تھی اپنے مخالفین کے ساتھ خان صاحب نے جو کیا تھا وہ عام سے ڈکا چھپا نہیں ہے مسلم لیگ سے لے کے تحریک لب کے کارکنان کے ساتھ جو ہوا وہ آج بھی رونگتے کھڑے کر دیتا ہے خان صاحب آپ نے تو بنا کسی ورنٹ گرفتاری کے ساد رضوی کو نو مہینے اندر رکھا تھا جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کے لیے حکم بھی جاری کر دیا تھا آپ نے سادو کی میں جو خونی کھیل کھیلا تھا شاید اس کا حساب بھی آپ کو اگلے جہاں جا کے دینا پڑے گا